Микола Білус отримав осколки поранення внаслідок мінометного обстрілу. «Перелом бідра. Ну і так, по хірургії. Живот легке». Микола Білус пригадує. Того дня пішов за продуктами до магазину. Коли повертався додому, село почали обстрілювати. Били по школі та житлових будинках. Чоловік встиг лягти і таким чином чекав, поки вибухи стихнуть. Коли знов побіг додому, обстріл продовжився. Микола сховався у знайомих в підвалі. Почали опять стріляти. Забіжав до двухэтажное здание, жило. Ну, людей там як підвальне помещение. Там тоже находились люди. Забіжав туда, переждав. Вроде перестали. Передо мною вышло два молодых чоловіка. Ну, вроде бы как бы тихо. Обстріл закончился. Этот, ну, я недалеко от входа тоже вышел. И тут так, не знаю, откуда опять этот свист минометный. Я только успел развернуться в дверной проем, и меня забросило ударной волной. И все, я упал, и помню, нога сильно болела. Как бы думал, что ногу потеряю, Ну, как бы спасибо врачам, что вот... Этот, сохранили, все нормально, буду ходить. Спасибо большое врачам, да. Ну, а те два товарища, которые были сзади меня, их нету, не погибли. На сусідньому ліжку Сергій Деркач. Обстріл, від якого він постраждав, стався 27 квітня. Чоловік впорався на подвір'я, коли росіяни почали обстрілювати село Лупереве касетними снарядами. Одна з таких касет влучила у дах будинку, а Сергія зачепило уламками. Касета прямо на криші. Я нічого не зрозумів. Мене просто кинуло. Впал і нічого не зображав. Шоки були. Вона почала, не можу встати. Ползком, ползком уже, думаю, ну, кого-то хотя бы. И тут машина подъехала, Мои все сидели, это мой дядька, дядя был, дядя, и его, его сын. Там меня быстро в машину и везли в больницу, и нас встретила скоро. Пригрузили в скорую и доставили сюда. Діагноз – перелам стегна, зараз Сергій Деркач на хірургічній розтяжці, попереду – операція. Людей з осколковими пораненнями та іншими травмами, отриманими внаслідок ворожих обстрілів, в п'яту міську лікарню та, зокрема, у відділення травматології за час війни поступає дуже багато, говорить завідуючий травматологією Василь Сосновський. Робота змінилася вкрай, дуже багато поранених привозять, дуже багато військових громадян, місцевих сел привозять. Тяжко, люди різні, травми теж дуже тяжкі, покаруємо, лікуємо, все оказуємо, все, що треба, все в нас є. Василь Сосновський розповідає, військових після післяургентної допомоги відправляють до спеціалізованих госпіталів інших регіонів України. Цивільні залишаються на лікування в їх лікарні. Говорить, звикли працювати в такому режимі, вміють успішно працювати із різними травмами. Єдине, до чого звикнути не виходить, — це коли привозять поранених дітей. Марія Савицька, Катерина Лисюк, Юрій Груденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.